Як поповнити мобільний рахунок Kyivstar, Vodafone або Live з карти Banku? Поповнити мобільний зв'язок з карти Banku дуже просто. Способи поповнення мобільного зв'язку з карти Banku Поповнити мобільний зв'язок з карти «Рефайзен Банку онлайн» можна за допомогою сайту банку, або онлайн-банкінгу, чи мобільного додатку до нього. Розглянемо кожен з цих способів більш детальніше. Для поповнення рахунку оператора в Online або в мобільному додатку зайдіть в програму, перейдіть в розділ «Поповнення мобільного», кажіть номер телефону і суму для поповнення, виберіть карту, з якої буде списана сума, підтвердіть операцію за допомогою смс паролю для поповнення рахунку через сайт Рефайзенбанку зайдіть на сторінку платіжного сервісу на сайті банку, введіть номер телефону у суму поповнення, натисніть на кнопку «Оплатити», введіть реквізити карти для плати послуги, а саме її номер, строк дії та захисний пароль. Пишіть свій email для отримання квитанції, натисніть на кнопку «Оплатити» та підтвердіть транзакцію за допомогою смс-паролю.